Målet med den uppgiften är få dig till att tänka igenom hur vill du organisera vardagen din i förhållande till att studere dette mukkurset. Eh och här är en par förslag på hur du kan lösa uppgiften. Eh jag föreslår att du placerar in 8 timer, eller hvis du har ett mer konkret valg på vad du har tänkt å studera, så puttar du det in i en kalender. Du kan bruke hvem som helst kalender. Jeg har nå tänkt å vise dig, hvordan du gjør det, for exempel i Outlook. Da åpner jeg Outlook, og så går jeg fra månedvisning in på ukevisning. Och så vil jeg for eksempel studere på eh, mandager fra klokka 18 til 21. Da går jag in i kalenderen, dobbeltklikker på 18.00. Da får jeg opp og skal lage ett eh, nytt ny avtale, i denne tilfellet med meg selv. Så da skriver jag inn titelen, det er å studere MOOC. Og så kan jeg legge på en farge for å kjenne igjen det å studere med MOOC, som for exempel Rosa. Og så velger jeg klokkeslette som jeg ønsker å studere. Jeg ønsker å studere fra klokken 18 til 21. Og så kan jeg legge in at jeg skal gjøre dette här hele høsten. Og da går jeg in på regelmessighet, og da velger jeg ukentlig på mandager. Kanskje jeg også vil gjøre det samme på torsdager, så da velger jeg å gjøre det der også. Og så trykker jeg eventuelt en sluttdato hvis jeg ønsker det, eller så kan jeg slette hele serien senere. Så nå trycker jag OK, og så trycker jag lagre og lukk. Och som du ser ute i kalendern med nu så är det placerat in i kalendern och nere i högra hörnet så er det en sån cirkel som betyr att det er en regelmässighet. Och så må du då placera in tillsvvarande antal timer som du önskar att ha i ukan. En annan metod är att det på det är ju för att vise oss då i för att den uppgiften. Det kan være att du går in i Word for kämper så skriver jag studere og så kopierer jag den in under torsdag 6-9 der også, og så kanskje jeg utøker den her ved å sette en gul farge på det. På denne måten Nå har jeg plassert in 11 timer som jeg har tenkt å studere ukentlig. I forhold til denne oppgaven her, skal du levere en bilde av denne kalenderen, och det er da likegildig om du tar et bilde av dette bildet, eller av dette bildet, men du må visa alle timene du har tänkt å studere. Da bruker vi en skjermutklippfunksjon, eh, mange forskjellige måter å det på. Er du i en Windows-verden, så er kanskje det enkleste gå ned og trykke på søke-ikonet, og så bare begynne å skrive ut, og da får du utklippsverktøy som er innebygd i Windows, og jeg trykker på utklippsverktøyet. Og så velger jeg å trykke på ny, og så flytter jeg den ut her, og så trykker på ny, Och så drar jag over det området som jag önskar och få med mig. Och som jag är färdig så slipper jag. Och da har jag fått ut det bild jag ska ha. Då trycker jag på detta ikonen här för att lagra. Och så kallar jag den for ukeplan muck. Och så trycker jag på lagre. Så när jag ska leverera dette så går jag ut på den oppgaven i Canvas. Eh, her ser dere oppgaveteksten. Legg merke til også at du skal ta med da disse spørsmålene her, så det tar jeg kanskje og etter å trykke kontroll C eller merke av de for å kopiere det. Så går jeg inn på levere oppgave. Da går jeg ned på eh velg fil. Bla jeg meg fram til dette bildet som jeg akkurat kalte for ukeplan. Trykker på ukeplan og åpne. Så har jeg da lagt til den, så går jeg inn der det står kommentar, og så limer jeg de spørsmålene jeg skal svare på. Og skal jeg da svare på spørsmålet «Hva tror du kommer til å være utfordringen i dette kurset?» Og så skriver jeg inn min forklaring på hva jeg synes er utfordringen i dette kurset. Og så går jeg inn og trykker på at jeg skal studere sammen med andre. Hvis jeg skal studere alene, så skriver jeg hvorfor jeg velger å studere alene. Men jeg gjør ikke det, så jeg kan slette dette valget her. Og så står det her, kommer du til å studere sammen med andre? Sammen med andre. Og så går jeg in og så, hvis du skal studere sammen med andre, hva forventer du å få ut av det samarbeidet? Og da går jeg in og så skriver jeg vad jeg ønsker få ut av dette samarbeidet og så trykker jeg på lever oppgave.